قصيدة ليلة فرحي، قصيدة ليلة فرحي للشاعرة د. أمل العربي، هيا حبيبي، هيا حبيبي هذه ليلة فرحي، هيا حبيبي هذه ليلة فرحي، أعزف لي على أوتار قلبك لحن حبي، هيا حبيبي هذه ليلة فرح واصف لي على أقدار قلبك نحن حب وحبك أسمعني أحلى نغمة في دقات قلبك نتراقص مع الفراشات وزنبق الأزهار ونكتف من رحيف الورد شاهد واسمعني نغمة في دقات قلبك نتراقص مع الفراشات وزنبق الأزهار ونكتف من رحيف الورد شهد غرامي ونتمايل عند سماعها مع خفيف الأذكار، فترك سبصون ما حفظ. نشتق من الع شق من العبير عطر عشتنا، نتنفس نسيم الحب في لحظة لقاءنا، نتنفس نسيم الحب في لحظة لقاءنا، نحلق على أنغامها معك. نبني عش هوائنا فوق القمر ونزرع ورد أمالنا فوق الكواكب والشجر تجمع لي من نجوم السماء حبات اللؤلؤ والماس تجمع لي من السماء حبات اللؤلؤ والماس لتصنع منها خلالة عشق. وزين بيها صدري في ليله فرحي وتطبع على جبين كبله من اجمل الكبله وتبسم في يدي واسم مكتوب به اول حرف من اسمه ومنقوش بكلمه احبك انت يا فرحت عني ازين بيها صدري في ليله فرحي وتضع على جبيني قبلة من أجمل الكبر وترسم في يدي وشم مكتوب به أول حرف من إسمك ومنكوش بكلمة أحبك أنت يا فرحة عنك لتبدأ رحلة عشتنا وتشرع في أحلامنا يا موت الحب إلى الأبد. لتبدأ رحلة عمرنا وتشرع سفن أحلامنا إلى مهتمع اجتماعي الأولى يا طيب الكرامة.